Et av poengene mine med dette er at selv om jeg hele tiden fortrengte at jeg var homofil og forelsket meg om igjen flere ganger men ikke ville ha den delen der, så fortrengte jeg hele mitt seksualliv egentlig. Så jag hade ikke noe ordentlig seksuelt før jeg var 30. Så jobbet jeg ikke der i ett år. Men da ble det klart at uh, uh, jeg, måtte jeg måtte søke om security clearance. For skulle jobbe på mer de før somme projekter. Det var enkel en rumforskning. Det var någon løse planer og så byblihet ett rumskip som lev drbet med kjrnkraft. Så det var väldigt intressant men har ikke blitt bygd. Men eh, jeg fick ikke security clearance och det ble sagt hvorfor. De behöver ikke begrunne det. Og det er vel CIA som eh, behandler de søknadene. Men jag tror det var förde de misstänkt att jag var homofil. Så det tog ganska lång tid för jag fick en ny ung på den andra sidan av USA i Boston. Var jag säker med minne ikke så mange en-dagar delar över till Boston igen. Römmestangen som jag hade köptarna. Men först tok jag nesten en i Hawaii. For du har jo godt betalt i jobben dette her da. Men før, før jeg forlot så ble jeg da forført av en mann. Och det intresserade var intressant. Berätta hur det skedde. Det jag försökte gå på ett bad i Sacramento. Sånt för bastu eller sån stim och sånt. Och där var det där skedde det rätt så ...i stimen. Og... Når eh, jeg kom til Boston, så var det et bad der, som nærmest var et rumpsebad. Og så begynte jeg å vanke der, da. Men det ändelse fortsatte ju detta herre dubbel liv. Det är friskt att ha i handen. Men då hade jag ju samtidigt lagt mig bort. Och jag har ju då blivit uppfostrad på en liknande att eh uh, någon man då så ska man hålla det. Og tror ikke det er noe veldig vist lærdom, egentlig, altså. Men det var jo slik man, slik man tenkte da, på den tiden. Man skal være renhårig, liksom. Har man sagt nå så skal man følge opp. Og det gjorde jeg. Jeg reiste hjem Norge. De har giftet meg. Hvilket årstall er dette? 69? Da det er det 69. Ja, 69. Ja, 68 er det vel egentlig. Ja. For i 69 ble da sønnen min født. Hvor var det du de gikk og testet dere? Da var det på helserådet. Ja. Og da var det slik at vis uh, vis om uh, provet blev så blev man sent videre till Ullevål. Det var väl dåligt att det var at man var positiv? Eh, uh, nej. Det vi det T4-cellerna. Det var det. De kunde måle. men de kunde ikke måla virus i blodet på den tiden. I grunnen var det ikke bevist at det var et virus på den tiden. Det kom litt senere. Men de kunne måle at disse cellene, disse forsvarscellene, gikk ned i antal. Og hvis de gikk under et visst nivå, så ble man sendt i Ullevål av en lang grunn, vil jeg si, for det at det var jo egentlig ikke noe de kunne gjøre. Det de kunne gjøre på den tiden, det var å lindre de disse sykdommene man fikk etterpå.